За рік до війни зробили ремонт. Це коридори, в залі тут на кухні. Все, все пішло, накрилося, все. Жителька Первомайського Тетяна каже, важко впізнати будинок після російських обстрілів, але до побаченого, говорить, була готова. Я бачила фотографії, мені скидали. Так що я була готова до цього, що тут все розвалене, розбите. Стіна вибита за батареєю, так одній на кімнаті, другій. От, криша по, порвалася, криша по, протекла. Коли виїжджали, будинок ще не був пошкоджений, каже жінка. Згадує час активних бойових дій в населеному пункті. Пішли до нас і брат і з жінкою, вже як почали стрільби, що підвалі ховалися. Чого їм обстріли? Ми спустилися, стало тихо, ми піднялися наверх. Тетяна розповідає, виїхали з чоловіком до родичів на Хмельниччину наприкінці березня 2022 року. Думали, що це не ми думали, що це ненадовго, ми думали, що це все що це ненадовго буде. Ну, бачите, так виходить. Ми вже виїжджали, нічого не брали, бо думали, що ми через місяць повернемося назад. Ні ніколи не думала, що буде війна. Я ніколи не думала і не, і не вірила до останнього. До останнього, поки не почала ту ночу громихати. Після від'їзду вживу побачила свій будинок майже через рік. Ми приїхали восьмоберезня, три дня побули, ну було тоді ще холодно, нічого. А це зараз приїхали, все позаростало та на городі, а тут, бачите, все так, як лежало, так і лежить. Ми живемо в дочки, дочки квартири в неї трошки дуже така сама обстановка без вікон, без дверей, але ж, хоч сухо, і ну, трошки тепліше. За власні гроші накрили брезентом дах, зашили ось бі плитами розбиті вікна, відновлювати оселю, допомагали знайомі. Не, не все зразу, звісно, такі. ми Може, якесь вікно поставимо, два вікна може. От, а далі, може, хоч дві, хоч низка цю комнатку й кухню. Може, ми в цьому році, я думаю, так відремонтуємо. Може, А я все не знаю коли. Ну, що кришу треба. Саме головне кришу треба зробити, а трішу треба гроші кучу. Жінка каже радіє, що знову в рідному Первомайському. Сподівається, що зможе жити в Оселі, як це було до повномасштабного вторгнення Росіян в Україну. Назарій Рубаняк, Суспільне новини, Миколаївщина.